Sziasztok, üdvözlök mindenkit, zéru részt otthonom van! Tótandi vagyok, és különféle hulladékcsökkentési praktikákat mutatok be nektek videóimban. korábbi kérésnek megfelelően most cipőt fogok tisztítani, itt van az ősz úgy, hogy egyre koszosabb időjárás van, egyre latyakosabb, egyre több a sár, úgyhogy érdemes nagyobb figyelmet fordítani a cipőinkre. A cél, hogy minél tovább tudjuk használni a cipőinket, ezért a megfelelő ápolás, a rendszeres tisztántartás, karbantartás elengedhetetlen fontosságú. A videóban megmutatom, hogy én hogy szoktam a cipőket tisztán tartani, milyen eszközöket, milyen alapanyagokat használok, milyen gyakran teszem ezt meg. Úgyhogy remélem, hogy találtok ti is hasznos ötleteket, tippeket a mai videóban is. A cipőtisztításhoz szükségünk lesz puha pamut kendőkre, például kis kéztörlő törölközőkre, natriumperkarbonátra mosószódára, ez mondjuk elhagyható, ha mosószert használunk. A mosószappan az egy nagyon fontos dolog, valamilyen ökomosószer, esetlegesen száraz kefe, és amivel takarítani fogunk, az pedig valamilyen erősebb kefe. Én suruló kefét szeretem leginkább, de akár körömkefét vagy fogkefét is bátran használhatok. Forró vízben feloldom, elkeverem a mosószert, én ugye a mosólapkát, és ezt a vizet fogom használni a cipők tisztításához. Első lépésként a cipőfűzőt távolítsuk el a cipőről, és aztán egy, ezzel a pamut törölközővel tömjük ki a belsejét, így sokkal könnyebb lesz alaposan megtisztítani. Mindig készítem a mosószappant is, biztos, ami biztos hiszen, hogy ha nagyon el van koszolódva bizonyos része a cipőnek, akkor azonnal használom is és a mosószappannal is átkefélem. Nátriumperkarbonátot az elős foltoknál szoktam használni, a tisztítás, a kefélés legvégén, ilyenkor egyszerűen csak bedörzsölöm a nátriumperkarbonáttal a cipő meg fölrészét, és úgy hagyom a mosásig. A videóban egyébként három típusú cipőt tisztítok ki, egy teljesen egyszerű vászoncipőt, ez egyébként egy lent vászoncipő, aztán tisztítok egy mindenféle különlegességet nélkülöző textilbőrcipőt, tehát ez egy műbőrcipő, és a végén a legproblémásabbak általában azok a sportcipők, amiknek ez a jellegzetes textil anyaga van, ebben nagyon-nagyon szeret beülni a por meg a kosz, úgyhogy ennél a cipő tisztításánál nem csak szimpla körömkefét vagy egy ilyen erősebb kefét javaslok, hanem akár fogkefével is nyugodtan végig lehet sikálni, minél alaposan bele tudjon menni a textil közé. Egyébként erre a a nál én rendszeresen használom a nátriumperkarbonátot is, mert, mert az egy igazán alapos tisztítást tud még neki adni. Itt már a szappannal és a mosószerrel átkefélt cipők a mosásra várnak, a mosógépes mosásra várnak, ahol szükséges volt nátriumperkarbonáttal is kezeltem a cipőket, és ahol csak lehetett, a cipőfűzőkön kívül a talbetéteket is kivettem még a cipőkből. A mosógépes mosáshoz mosólapkát és nátrium-perkarbonátot használok. 30 fokon szoktam mosni a cipőket, sosem magasabb hőfokon. Ezt a módszert még gyerekkoromban tanultam a szüleimtől, azóta is ugyanígy tisztítom a cipőinket. Természetesen akkor kicsit más tisztítószereket használtunk, a mosószakban már akkor is megvolt, és akkor is azt alkalmaztuk a leggyakrabban. De hogyha tudtok más praktikákat a cipők tisztításához, akkor írjátok meg nekem kommentben, nagyon kíváncsi vagyok rá. A cipőinket egyébként érdemes egy-két hetente átkefélni, akár csak szárazon is, nem muszáj ezt a mély, alapos tisztítást ilyen gyakran elvégezni, minél gyakrabban tisztítjuk a cipőinket értelmesen, annál tovább fog tartani és annál könnyebb a mély tisztítást elvégezni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy tudtam segíteni abban, hogy a cipőitek minél hosszabb életet tudjanak élni, minél hosszabb ideig tudjátok használni őket. Terveim szerint a következő alkalommal a komposztálást fogom megmutatni, de ez picit más lesz, mint amit eddig esetleg láttatok. Olyanoknak fog szólni elsősorban, akik nem tudnak, vagy nem szeretnének lakáson belül, vagy a saját kertjükön belül komposztálni. Erre fogok nektek mutatni megoldási ötleteket. Úgyhogy gyertek velem, maradjatok velem, ha a csatornámat bekövetitek, akkor, akkor biztos, hogy értesülni fogtok a, a következő videóról. Reményeim szerint pár héten belül ez el is fog készülni, úgyhogy maradjatok velem, és köszönöm, hogy itt voltatok. Természetesen, ha bármilyen kérdésetek van, vagy megjegy van a videókkal kapcsolatosan, akkor írjátok meg kommentben. Szép napot nektek! Sziasztok!